Ispred nogu teče mi rijeka, a vali njeni a lome se u duši, večer je tiha, prozirna meka, dim cigarete, pomalo me guši. prazninu smira dana, ona me i u noć prati, nije mi došla djevojka znana, rijeka mi se noćne trenutke krati. Iz oblaka mjesec nek se skrije i neka rijeka snažno zatine, i neka kiša košno dolije da se ušlo ne igrine.